اس وقت آپ کو کاتا کر کے دکھا رہے ہیں اور دیان جو ہے اس وقت اپنے بلو بیلٹ کا کاتا کر رہا ہے اور دیان جو ہے آپ اس کا کاتا ملاحظہ کریں دیان کے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں ضرور لائک کریں اور شیئر کریں یہ آپ کے بچوں کی ایکٹیویٹیز کے لیے بڑا زبردست ہے اور دیان جو ہے اس وقت اپنے تائکانڈو فن میں ٹاپ پر ہے